वेलकम बैक माय YouTube चैनल पे तुम्हारा भाई फिर से आ चुका है सेकंड हैंड गाड़ियों का स्टॉक लेके चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलता नहीं तो आज की पहली कार है हमारी Maruti Suzuki Swift Dzire मॉडल 2011 है ये 78000 फीली बात कर तो CNG प्लस पेट्रोल ओनर से प्राइस डिस्क्रिप्सन में आप देख जैसे लाइव राजकोट गैर करें तो मेनुअल मॉडल बेहज अगर प्राइस नेगोशल दूसरे नंबर મારુ ત્રીસ્યુંડર બે હજાર બાર હાલેલી એ માત્ર માત્ર એકોતેર હજાર ફ્યુલિયુ ડીઝર ઓટોમેટિક ઓર્ડર ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ ત્રણ લાખ પીચોતેર હજાર મોબાઈલ નંબર ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપણે આપેલા છે વસવા મૂકી દઈશું કોઈ પણ મારા ભાઈઓને ગાડી વેચવા માટે કે લેવા માટે વોટ્સઅપ નંબર આપણે આપેલા જ છે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મારુતિ સુજુ સ્વિફ્ટ ડિઝાયર મોડલ બે હજાર નવ હાલેલી એ માત્ર ને માત્ર સિતોતેર હજાર ફ્યુલની વાત સીએનજી પ્લસ પેટ્રોલ ઓનર બે જોવા મળશે લાઈવ રાજકોટ મેન્યુઅલ મોડલ વીએક્સે गर्द कंडीशन सौ टका चौथे नंबर कंडीशन तो सीतेर टका कंडीशन है टायर नोवा बेटरी नवी न